من بين كل 10 متجوزين ومتاخر عندهم الحمل في اربعه الحمل متاخر بسبب تحليل السائل المنوي. معاكم دكتور مصطفى محمود استشاري النساء وعلاج تاخر الحمل بكليه الطب جامعه القاهره. هنتكلم النهارده عن تشوه الحيوان المنوي وازاي ده ممكن ياثر على حدوث الحمل. اولا عايزين نعرف ايه هو الشكل الطبيعي للحيوان المنوي، الشكل الطبيعي للحيوان المنوي بيكون انه بيتكون من رأس ورقبة وديل، الرأس بيكون فيه المادة الوراثية اللي بتخصب البويضة، الرقبة بتدي الطاقة للحيوان المنوي، الديل هو اللي بيساعد الحيوان المنوي ده ان هو يتحرك لحد ما يوصل للبويضة ويخصبها في مكانها جوه الانبوبة بتاعت الزوجة طيب هي انواع التشوهات اللي ممكن تكون موجوده في الحيوان المنوي؟ اولا في تشوهات ممكن تكون موجوده في الرأس وتشوهات ممكن تكون موجوده في ديل الحيوان المنوي. تشوهات الرأس مثلا ان حجم الرأس يكون صغير شويه او ان يكون شكلها دائري وليس بيضاوي او ان يكون ما فيهاش الماده اللي بتساعده ان هو يخترق البويضه ويخصبها او ان يكون مثلا ليه راسين تشوهات الديل ممكن تكون ان الديل قصير او ان الديل متني او ان عنده دلين طيب ازاي بيأثر تشوه الحيوان المنوي على حدوث الحمل وهل الحيوان المنوي المشوه بيؤدي لجنين مشوه ولا لا علشان نوضح النقطة ديت لازم نقول الفرق بين حاجتين شكل الحيوان المنوي والمادة الوراثية اللي بيحملها الحيوان المنوي دوت شكل الحيوان المنوي اللي هو انواع التشوهات اللي احنا وصفناها دي مطلوبه علشان خاطر الحيوان المنوي يقدر يعدي المسافه الطويله بتاعته ويخصب البويضه في الانبوبه. اما الماده الوراثيه هي ديت في الاخر اللي بتدخل جوه الجنين فممكن يكون شكل الحيوان المنوي مشوه من الخارج لكن من الداخل بتاعه الماده الوراثيه سليمه وممكن العكس يكون المادة الوراثية هي اللي فيها تشوهات لكن شكل الحيوان المنوي قدامنا سليم وبالتالي إحنا بنقول إن تشوهات الحيوان المنوي ملهاش علاقة بتشوهات الجنين آخر حاجة هنتكلم عن إزاي نقدر نعالج تشوه الحيوان المنوي أولاً نعالج السمنة لأن الوزن الزايد بيزود تشوهات الحيوان المنوي ثانياً الابتعاد عن التدخين والمخدرات وشرب الكحول. ثالثا وده الاهم الابتعاد عن الاكلات الجاهزه. اي حاجه فيها مواد حفظة مغلفه في اكياس بلاستيكيه هي ضاره جدا بشكل وبتكوين الحيوان الملهوي. رابعا الادويه مضادات الاكسده والاكلات اللي فيها مضادات الاكسده زي الاوميجا 3 وزي الزنك وزي السيلينيوم، الحاجات دي كلها بتحسن جوده الحيوان المنوي. اخر حاجه بنحتاج ندي بعض الادويه اللي بترفع هرمون التستوستيرون وبالتالي بتحسن جوده وانتاج الحيوان المنوي عند الزوج. لو كل الاجراءات ديت ما ادتش لتحسن في شكل وجوده الحيوان المنوي وقتها احنا بنحتاج نعمل حقن مجهري، لان في خلال خطوات الحقن المجهري احنا بنحقن راس الحيوان المنوي أو المادة الوراثية داخل البويضة وبالتالي بنتأكد إن التخصيب بتاع البويضة بيكون سليم. مش بس كده احنا كمان بنراقب الجنين اللي متكون يوم واتنين وتلاتة وخمس أيام عشان نطمن إن معدل إنقسامه وإن الجنين ده متكون بشكل سليم. ولذلك الحقن المجهري بيعالج كتير من مشاكل التشوهات أو المشاكل الأخرى في تحليل السائل المعنوي. أشكركم وأتمنى تكونوا استفدتم معانا.